No این هلگر میخواد علیزا تو میخواستی هلگر؟ بیا بیا داشت اگه هلگر میخوای اینجا بیبرش دار نا اگه نمیخوای که دیگه هیچی اینو میتونی اسکینشو چیز کنی اسکینشو از اون میتکا کنی دمت کر آدم شما کار درو از اینجا هایلی The flight will arrive in one minute. And God will خیلی روخ می بود خیلی توفید من اول که با گیملوپ بازه یه دنیا مشکل لک بازی بالا نمی اومد خیلی کیل هایی که من مشکل داره با اینی من کیل می کنم استاد که با تو منو او داره زوم بسته میشه ایر دراپ این کامینگ خب بیاد کو Gerçek ya reis آه اوکی که اینا با خوردم یه پلیئر اینجا هره تو <متحدث> سیرویش بسیله بسیده ما <متحدث> پکنم باته آره بفیقاش نیست هم بیا با این ماشین چهار نفره بریم بچه رفیق آشت اومده رفیق آشت اومده رفیق آشت میدی؟ رفیق آشت اومده راشت میدی؟ آره خونه هلیکروپترش پوسی ازتون بکنی های the... the... خودشون زده چیز زده ایشون روزه ماشالله اره یکیشون رفت این ببین ببینی کیشون نرفت بالا پس یکی رفت بالا اره یکی رفت بالا یک شنباهر رو دره. برمی‌گره، داره میاد واسه کی. سرویس. آها. این cover گوله خور آ بالاخره زدمش جهانی امس هستی خب گولاشو بزنید من ور دادم تو رو خدا گولد موله ندادم من چاکرای بدم آقا دمتون گم آقا می‌خیرم دا رو گله هیوی میخوام چه میخوای. هیوی هیوی گله هیوی این چیزم داره از این پرک اکستند نمیخوام بچه ها بندازین رو گول چیزاتون تفنگاتون. همون که خیشا تو اضافه میکنه شوی بل... لباستو نبونه ببینه علی ازا نداشته باشه نه این هاشش بیا خب باشه من باید درمیم برمیدارم یا دقا باید ساید رو بزنم باید برو برو دو ماشین بزنم برو آره هایلی تو زون موندیم من یارو کشتم چرا ایو رو کشتم چرا کیلشو, من ندار؟ با من <تصفح> کیلشو به من نداد؟ بمب سو دادم. من یه به اونی که ناک کرده نمیده. من یه کیل دارم. من هم یه دونه دارم اونم آ اون یه دونه دارم اونم ام... تو خونه بود که کشتم. بابا این چه وضعیت گیمیه که درست کردی؟ این چه سیزنیه که درست کردی. لعنت به ها دسته قبلی 15-16 تا زیر 15-16 تا کیل موقع یوتیوبر را بزر بله یه پیاده نشو آم الفض بخواه ایوز نزا بره بالا نزا بره بالا پوفیود رف اومده اه رفی کاشم پشت منو رو زد رو ناک کردم دوتا شونا زمش <تصفح> زد منو... به ریوایب هم نمیرسم حیف hey, باشه این همه چیز نیست جام کردم گفتشون بشه آره والله <تصفيق> به اینجا نمیرسم فکر کنم سر صندوق هم که داره باید ساکر میزنه اون بالاست با افیوز جام کفایین دامچه دامچه دامچه پیچو داره بلند میکنه نه نه کردنو هنوز بلند نشده بلند شو بلند شو اصلا پوشته آی دامت جا یک رفت بالا بالا صندوق مندقه مراقب اون باش بات اینی که داره میاد این بات باش نازت آخ زون اومد من نمی میرم من مردم شانس یه یه دقیقه دیگه دیگه دیگه یه دقیقه دیگه ما نشیبا یه دست میگه ناکه ها لود کنید ما خیلی بسیده برایم سواره یک تو برای چی موردی؟ سواره برای چی موردی؟ با دام نیست موردی ببین گیر دیدم. کی برداشت؟ بلند شو. برو بابا میبرو. اگر آدر مادر بزن. تمام خونامو یکی برداشته‌ بود. واسه اونم بمیره باهم بزن. چه کاریه؟ حالا ما زوم به هم می‌خوره. یه آدر بدم برو. کجا داریمیم داام داریم یه ور داریم مدع یه هلکوپتر اینجا او اوه اومدم بالا اومدم بالا ان و دوستتر ما میرییم پاییم داداش ما کن رفتیم الان هیچ نه اولیش با ام چی نه امیر جدا شدی یکم بیاد پیشه من و من مرده دارم یه چیزیم پوک پوک شماریتا خوبه اینجای خوابیدی خود بشید من میبینه منو منتظر... شماره چهار داره میبیره زون اومد زون اومد شماره چهار زون اومد تو زون من تانکی نمون بیرون تانک سخت بردن می شود من باید بردن می خواهیم از صحاته شاره چارم کنم که یکی بغل یکی بغل تفقیم بای دنسه اشت با یو نه او نه جارو دارو بلند میکنه ای ولی ویدیو من را ویدیو من بیرم صورت ویدیو باید